Köszöntöm a fejéveli fejvel, televízió nézőit az évértékelő beszélgetések sorozat következő részében. Már több olyannal találkozhattak, akik gazdasági kérdéseket, általános politika, illetve városvezetési kérdésekre adtak választ. Én azt hiszem, hogy talán az egyik legösszetettebb kérdés, csomag, csoport, annál is inkább mert sok olyan belső területe van, ezeknek a dolgoknak, hogy ilyen sejtelmesen fejezzem ki magamat, ami magában hordozza a kultúrát, magában hoz, hordozza az oktatásnak az, a legalapvetőbb dolgait, itt a legkisebb gyerekekre gondolok elsősorban, illetve a szociális tevékenységeket. Az az alpolgármester, az az alpolgármester Asszony, aki ezt látja el, Brian Éva itt Székesfehérváron, és köszönöm, hogy elfogadta a el, megkívásunkat itt a stúdióban, a Fehérvár Azért mondom, hogy a legösszetettebb, mert azért itt vannak dolgok, amik igazából, hogyha meggondoljuk, akkor nem is nagyon kapcsolódnak egymáshoz, mert most kultúra és szociális tevékenység, hogy kapcsolódna egymáshoz, kapcsolódhat, úgy, mint ahogy minden az égvilágon, ami városi, az összekapcsolódik, illetve a bölcsödei, óvodai munkák hogy hogy jönnek például a kultúrához. De én egészen biztos vagyok benne, hogy ön, hogyha elkezdjük ezt a műsort, akkor már el is fogja tudni mondani, hogy mi, hogyan jön össze. 2015-öt 2015 próbáljuk meg értékelni, illetve azt hiszem, hogy ezt elsősorban önnek kell értékelni, én pedig majd kérdezek, én pedig majd belevágok mindenbe. mi kezdjük a, a, a gyerekeknél. Jó? Ebben a városban is, de országszerte, jellemző volt az elmúlt évben, nagyon sokat beszéltek arról, hogy a gyerekek, akik kapnak most már általános iskolákban is, de bölcsödében, óvodákban, mi nálunk Székesfehérváron is kapnak menzát, étkezést, hogy, hogy ezek a gyerekek éjjel halnak, az ellenzéktől ezt nagyon sokat hallottuk, hogy gyakorlatilag nem folyik normális étkeztetés a gyermekeknél, én, ha jól tudom, akkor Magyarországon Székesfehérvár, és ennek a, a gazdája ön volt, ön találta ki. A tuti menzával megelőzte nem orhossal, hanem lóhosszal az egész országot, hiszen minálunk már ez a fajta étkeztetés, közétkeztetés a korábbi években is mindennapos volt, és természetes volt. Mi csináltunk erről annak idején egy anyagot, és éhező gyereket nem nagyon találtunk, de ez elképzelhető, hogy ez a mi hibánkot rossz helyre kopogtattunk be, ön hogy látja. Jó estét kívánok, hát először is minden mindennel összefüggőzőm véleményem szerint, de kezdjük akkor a kicsi gyerekekkel és az étkezéssel, bár én az Alpolgármesteri posztban nem igazán szeretek politizálni, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez, hogy az országos sajtóból, itt pont a karácsony előtt elég folyamatosan csak ezt hallottam, hogy ebben az országban a gyerekek éheznek, azért ez egy kicsit már úgy éreztem, hogy erős, erős túlzás. Azzal együtt, hogy természetesen nem vitatom, hogy lehetnek az országnak olyan sarkai, olyan részei, ahol esetleg egy kicsit, ez egy fajsúlyosabb kérdés. És hogy miért gondolom ezt? Olyan kormányzati döntések születtek, például mondjuk az óvodáztatás három éves kötelezettségének a bevezetése, ami a, gyereket, a gyerekeket beviszi az intézménybe. Aki pedig nem szeretné a gyermekét bevéni az obodába. Ez a kormányzati intézkedés, ez egy bevédelem is volt a gyerekeknek? Hát a abszolút, piciknek. természetesen. Adott egy olyan jogkört, hogy egyéni módon felül lehet persze egy kérelemmel bírálni, hogy egyedi esetekben eltekinte a rendszer attól, hogy egy kisgyermek otthon maradhat, de minden esetre vizsgálja a rendszer azt, hogy a gyermeknek hol van jobb helye, az intézményben vagy a családjában. Három éves kor előtt pedig a védőnői hálózat biztosítja azt, hiszen ott vagyunk a családoknál, a védőnőinken keresztül, a gyermekorvosokon keresztül. Tehát pontosan tudjuk, hogy egy családban, ha probléma van és éhező kisgyerek van, akkor van jelzőrendszer, működik. A három éves kor és három éves kor bölcsődében és óvodában pedig szintén egy kormányzati döntésnek köszönhetően a gyermekeink többsége ma már ingyen étkezik. Most január 1-től szintén egy kormányzati döntésnek köszönhetően a hátrányos helyzetű gyermekek szünidőben is, téli szünetben, tavaszi szünetben és a nyári szünetben is, egészen picitől a 18 éves korukig a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok ingyen fognak étkezni. Tehát ö, egyszerűen rendszer szerűvé téve ezt a történetet, nagyon-nagyon kétlem, hogy ki tud maradni valaki úgy, hogy nem vesszük észre. Márpedig, ha baj van és észrevesszük, akkor rögtön ott tud lenni a segítség. A Kimerem bölcs... jelenteni, hogy Székesfehérváron biztos, hogy nincs éhező kisgyerek. Na nézzük csak, hogy például a bölcsődei ö, étkeztetésnél volt-e olyan fajta, látszik-e olyan fajta, igény, hogy igenis mindenki szeretné, hogyha kapna a gyerekkel megfelelő étkezést, ö, közétkezést bent a bölcsödében. Hát érdekes, hogy. Ezt eldönthetik, ö, hogy. Ott így van, a gyereket, így van, hogy így otthon. van. Hát ugye ezt kérelmezni kell. Igen, igen. Hát én sokkal nagyobb arányra számítottam. Ez nagyon meg is lepett, hogy ez a szám nem lett olyan magas, mint én azt gondoltam. Ugye bölcsödében munkáltató igazolást nem kérünk, nem kérhetünk a törvény szerint a családoktól, nem tudom, hogy ma a bölcsődében biztos, hogy vannak olyan családok, akik nehezebb egzisztenciális körülmények között élnek, és ezért hozzák a gyermeküket bölcsődébe, mert én, az én véleményem szerint egy közpénzből fenntartott bölcsődje, ami egyébként egy nagyon drága intézmény, ezt hozzá kell, hogy tegyem, azért az lenne a célja, hogy azokon a családokon segítsen, ahol egzisztenciálisan olyan a helyzet, hogy vagy vissza kell a mamának mennie dolgozni, vagy valami oknál fogva a gyermekét egy intézményben kell tudnia. És nyilván a tehetősebbek, akik esetleg meg tudják ezt fizetni egy családi napköziben, vagy egy magán alapítvány által fenntartott bölcsödében, ott azért ugye nyilván nem ott kell a közpénznek segítenie. Azt gondolom, hogyha Tényleg a tényszerű valóságot vizsgálnánk meg, akkor lehet, hogy meglepődnénk egy kicsit, de ettől függetlenül ez ma így van, és hát talán akkor egyébként a bölcsődei férőhely hiány sem merülne úgy föl, ahogy esetleg fölmerül, azzal együtt, hogy én most ezért olyan nagy problémát egyébként Cékesférváron nem látok, ennek ellenére dolgozunk, például konkrétan az ibű, bölcsödén él, ahol ugye van lehetőségünk bővülni, hiszen ott van két gyönyörű csoportszoba. Ebben a pillanatban... De jel... ezek szerint hasonlóképpen, mint az önök is gondolkoznak abban, hogy, hogy a, a bölcsödei férőhelyeket bővítsék? Hát Most, ha nagyon konkrét akarok lenni, akkor talán még Varasovszki-Tihamérnak hívták, hívták a polgármestert, amikor az ő talán utolsó évében uh, DNS-né uh, Györgyi képviselőtársam, aki most szociális tanácsnok, pont kettel jegyeztünk egy olyan előterjesztést, akkor, amit akkor még, mint ellenzéki politikusok vittünk be közgyűlés elé, bocsánat, azóta senki nem tett ilyet, a jelenlegi ellenzék egyáltalán nem, és nagyon büszkék voltunk egyébként erre az anyagra, egyrészt azért, mert szakmének szerintem ez egy nagyon komoly anyag volt, nyilván nem ketten állítottuk össze, nem volt egy szakmai téma, aki ebben a munkánkat segítette, és az akkori, talán Szociális Bizottság elnöke volt akkor a Márton Zoli, és a Márton Zoltán is méltatta ezt, talán még jegyzőkönyv is van róla, tehát ez, ez, ez most olybán tűnik, mint hogyha mi nem értenénk, vagy nem szeretnénk ezt, hiszen mi voltunk a kezdeményezői, és azóta is folyamatosan dolgozunk ezen. Természetesen az nem jelenti azt, hogy városvezetőként, vagy képviselőként az ember szeretné, hiszen az előbb említettem, hogy azért a bölcsöde egy nagyon drága üzem, és nem feltétlenül csak azért, mert meg kell építeni, hanem azért, mert azt működtetni kell, és nagyon szoros kötelmei vannak, de az Ibli bölcsödében lenne a lehető legegyszerűbb, ezt a bővítést megtennünk, tervezzük is, ebben a pillanatban most már talán Ilyen, van egy javaslatunk rendelő. is így van, van arra, hogy a gyermekorvosi rendelőt hova tudjuk áthelyezni, de természetesen ezt nem tudjuk erőszakkal megtenni, ehhez kell partnernek az ott dolgozó gyermekorvos is, de szerintem jó úton haladunk. Az olyan fajta nézőknek, a nagyon kevés van belőle, én biztos, hogy az vagyok, akik nem tudják, hogy ez nem egy államilag kötelező Szolgáltatás, a bölcsödei férőhely, ugye? Tehát itt az önkormányzatok, ha ezt vállalják, saját maguk vállalják, aztán kész, Ennek megfelelően nincsen úgynevezett állami normatíva, hogy ezt működtetni lehessen. Ö, hát azért persze nem mindig az államnak az elképzelése, szándéka szabja meg azt, hogy az önkormányzat mit tesz, hanem nagyon sok esetben az, hogy az ember a városában élők életében milyen nehézségeket, milyen problémákat lát ha nincs normatív támogatás, vagy nem kötelező egy feladat. Gondolok itt pont arra, hogy éppen 2015-ben szerintem egy olyan feladatot vállaltunk magunkra, amit hát, kétlen, bár nincs erre statisztikai adatom, tehát ha véletlenül tévednék, akkor senki ne támadjon meg emiatt, mert ö, ö, nem néztem ennek utána, de nagyon csodálkoznék, ha lenne olyan ma Magyarországon, aki magára vállalta volna azt, hogy például speciális étkezésű gyerekeknek főzzön. Mi 2015-ben, miután azt láttuk, hogy nem bántva a Szent Szentgyörgy Kórházat, mert, mert egy olyan intézmény, amit én biztosan nem fog bántani de nyilván egy nagy intézmény, talán egy-egyik legnagyobb munkáltatójának a konyhája nem igazán alkalmas arra, hogy pici gyerekeknek, speciális étkezésű, igényű, pici kis gyerekeknek az étkezését biztosítja, és talán nem is azzal volt a probléma, hogy a kórház főzött, hanem inkább azzal, hogy hogy tudjuk ezt megoldani, hogy ez déli 12 óra és nem tudom én, 13 óra között egyszerre kerüljön oda minden ovodánkba, mert ugye van olyan óvodánk, ahol... Akár, és azt, hogy az összes többi kisgyerek mikor ül le ebédelni, és hogyha mondjuk az óvodában csak egy ilyen kisgyerek is van, de hát őt is ki kell persze szolgálni, akkor ő nem két órakor vagy fél-háromkor kapja meg az ebédet, hanem a többi kisgyerekkel együtt tudjon asztalhoz ülni. Na, Ugye vannak ja... mindenek biztérzékenyek, van. mindenféle érzékenységgel hát, szenvedő gyerekek vannak, akik szeretnének ugyanolyan normális életet élni, mint mindenki más. Hogy oldják akkor ezt most meg? Most a tóvárosi bölcsödénkben, ahol ugye korábbi években felújítottuk ennek a bölcsödének a konyháját, hát át kellett alakítani természetesen, hogy megfeleljünk szakhatósági előírásoknak, mert a speciális étkezéshez ez egy speciális hátteret is megkíván. Köszönhetően a, a bölcsödében a konyhán dolgozó szakembergárdának, a bölcsöde vezetőjének, az élelmezés vezetőnek, hogy fölvállalták ezt a feladatot, és nem azt kérdezték, hogy mennyi pénz jár érte. Ezt hozzá kell, hogy tegyen, mert ez a mai világban azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog, úgyhogy ezúttal is köszönhet nekik. Ott elkezdtük ezt a munkát, és most ebben a bőrcsödében főzünk ezeknek a gyerekeknek, Természetesen szakorvosi igazolást kérünk, mert hát azt kell, hogy mondjam, hogy a mai világban vannak olyan családok, akik szívük joga, én ezt nem minősítem, úgy gondolják, hogy a gyermeküket hús nélkül étkeztetik. Ez az önkormányzatnak azt gondolom, hogy ez nem feladata, sőt, nem szabad ebben feladatot vállalnia, de ha szakorvosi igazolással jön a szülő, akkor most a bölcsödének a konyháján látjuk el, vagyis erről a konyháról ezt a feladatot, nem kis feladat ez, és sajnos azt is látom, hogy amíg 10-15 éve még erről nem is volt fogalmunk sem, ezekről a speciális étkezési igényekről, ma már viszont egyre több az ilyen kis száma. És ennek a logisztikáját a, az önkormányzat szervezi meg? Mert ugye ki is kell juttatni ezeket az ételeket, és uram, bocsánat, előfordulhat, hogy egy bölcsődéhez csak egy tányérnyi ételt így visznek, van. azért, mert csak egy gyerek van, aki érzékeny. Lehetőleg így van, de feltételezem, van. de ételem. De igen, van ilyen is. Igen, és már nem csak ebédet biztosítunk, hanem ha a szülő szeretné, akkor órai ebédet és uzsonnát is, és igen, saját szállítóeszközzel teljesen saját erőforrásainkból Na egy lépcsővel följebb. Az óvodákban, mi a helyzet az óvodákkal? 2015 hozott-e valami újat? Mivel az óvodai férőhelyekkel? Mivel az óvodai étkezéssel? Stb. stb. Hát azt gondolom, hogy rendben vagyunk. Nincs férőhely hiányunk, azt nem tagadom, hogy esetleg városrész és városrész között volt egyenlőtlenség, de hát ezt most pont éppen a maros Maroshegyen az általam képviselt körzetben... Mondjuk így nyugodtan, hogy elfogult az alpolgármester, Nem, hogy egyáltalán... Maroshegyről jött, illetve Maroshegyet képviselése Nem, nagyon örülök, hogy a képviselőtársaim is pontosan tudták, mint hogy polgármester úr is, hogy Maroshegy egy nagyvárosrész, és hála jó Istennek sok kisgyermekünk van, családi házas övezet is vagyunk, de van két lakótelepünk, a rádió lakótelep és a vásárhelyi lakótelep, ott van a Sóstó egy es Sóstó 2 és hála Istennek az általam olyan nagyon nem kedvelt harmatos vagy beruházás még be sem indult. Mi lesz, ha beindul? Mert most, hogy bővítettük a Maroshegyi óvodát, és azt kell, hogy mondjam, egyrészt köszönet a hivatal munkatársainak, a beruházási iroda munkatársainak, mert saját hivatali tervezésben egy nagyon esztétikus épület jött létre. Kívülről is, kívül is, de belül is, gyönyörű volt, és nagyon sokat dolgozott rajta az ötös Sokan Sokat tudják, hogy sófalva. Ami, ami léte Hát itt a sószobára Igen, gondolok, igen, Igen, de szerintem a torna termünk is gyönyörű. De azt valami egy nagyon szép épület jött létre, egy nagyon igényes környezet, nagyon korszerű módon. Úgyhogy és tele van. Tehát tele vagyunk, hála jó Istennek. Most tehát, egy kibővített állapotban is. Igen, igen, igen, nagyon sok gyermekünk van. De a város. egy kérdés, a... hogy tegyek már fel, hogy Maroshegy minden köszönheti az, hogy erősebb a szaporulat Maroshegyen? Tehát azt lehet, gondolom, hogy... hogy nem tudott a város másfele fejlődni. Hát ugye Sóstó egy lakótelep volt az első lépés, aztán jött a Sóstó kettő lakótelep. A vásárhelyi lakótelepen nagyon sok fiatal család él, és azt gondolom, hogy a rádió lakótelepen is elkezdődött egy for, egyfajta átformálás. Ott is most már több fiatal család él. Vannak még idős emberek természetesen, régi is, de most már egyre több fiatal költözik ki. Hát most már Maroshegyen azért van egy bevásárlási lehetőségünk, de most nem akarok belemenni a Maroshegyi témákba, bocsánat. Úgyhogy vissza is mennék a, a, a Ovoda városi teljes egészére az zovodai területre, tehát férőhely nem kell, ilyen problémával nem kell szembenéznünk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek a jogi intézményi összevonások nagyon békésen lebonyolódtak ezek a folyamatok. Sem a szülők részéről, sem senki részéről egyetlen egy kritika, vagy bármilyen levél nem érkezett. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt úgy tudtuk végigvinni, hogy nem kellett senkit emberileg megbántanunk, a jelenlegi óvodai intézmény kiváló szakemberek. Most már az óvodák is beszámolnak a tevékenységükről, és látszik is, hogy a tavalyihoz képest már mennyit léptünk ezen az úton is a beszámolók tekintetében is előre. Azt kell mondjam, hogy nagyon nyitott, közvetlen légkörűnek érzem a kapcsolatunkat az intézmény vezetőinkkel elég szépen haladunk az intézményi fejlesztésekben most nem csak erre a bővítésre gondolok hanem majd most a 2016-os költségvetéssel is már foglalkozunk és abban is tervezünk következő intézmény óvodákat érintve is intézmény fejlesztéseket azt hiszem hogy az óvodáinkban komoly szakmai munka folyik Köszönhetően az ott dolgozó dajkáknak, óvodapedagógusoknak, minden olyan, akár egy udvarosnak, gondoknak, aki ehhez hozzáteszi a munkáját. Úgyhogy most például egy nagyon érdekes munkába kezdtünk bele, éppen szeretnénk fölmérni és tiszta képet látni arról, hogy pontosan négyzetméterben hogy nézünk ki, szeretnénk az alapító iratainkat is rendezni, tisztába tenni ezzel kapcsolatban, ami azért is egy nagyon érdekes kérdés, mert ha bármilyen olyan kormányzati döntés születne, mondjuk a köznevelésben, ami tartalmi kérdéseken változtatna, és esetleg előbb elvinné a gyerekeket, ha nem is iskolába, de egy olyan osztályba, ami átmenet az óvoda és az iskola között, ami fölkészíti, segíti a gyerekeket a kötetlen játékból az odafigyelő, koncentrált odafigyelésre, akkor például egy kicsit szellősebbé tehetnénk a csoportszobáinkat is. Tartott tőle, hogy Székesfehérvár már megint tud valamit, aztán majd ez később derül ki, hogy utána az ország, illetve az országvezetés átveszi. Nem tudom, hogy nem ilyenről van szó. Nyilván nem ilyenről van szó, mert annak idején a Tuti Menza se úgy született, hogy na majd három-négy év múlva az ország is valami ilyesmit fog csinálni. Ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt a szociális otthonok, illetve elsősorban az idős otthonok, próbáljunk meg, örülök is beszélni. Nem nagyon jutott el hozzánk a Fehérvár televízióban, foglalkoztunk szociális otthonokkal, idős otthonokkal, tavaly évben is, 2015-ben is, Székesfehérvár kevésbé volt a központban. Most nem említem meg, hogy hol milyen jellegű problémák voltak, de azért régen az idős otthonok, Hát én kimerem mondani, a legelhagyagoltabb intézetek voltak, intézmények voltak. Mi a helyzet várom velük? Hát ugye, ha az én aktív korosztályomnál, ha kicsi gyerekről van szó, vagy idős emberről, akkor azt gondolom, hogy nincs olyan, amikor az ember hátra dőlhet és azt mondhatja, hogy rendben vagyunk. Tehát ez a két olyan rászorulói csoport, akire nekünk kötelességünk odafigyelni. A, gyerekről, a gyerekünkről gondoskodni kell, és az idős betegszülőről is gondoskodni kell. Ezzel együtt én, tehát hogy visszatérjek és konkrétan válaszoljak a kérdésre, biztos, hogy Székesférváron is mindig lehet valamit tenni, ha az idős otthonokról beszélünk. De én feltétlenül az idős gondozást nem hozom össze, egy az egyben az idős otthonnal, vagy a szociális otthont meg nem is szeretem, mert nagyon rossz negatív érzetek tapadnak hozzá. Úgyhogy ez egy kicsit olyan az ember lelkében nem feltétlenül jó érzést kelt. Hanem beszélhetnénk arról is, hogy otthon gondozás, az idős embernek az otthoni lakásában való gondozásban való segítségnyújtás. És ebben, ugye jó pár hónap ezelőtt, pont 2015-ben hoztunk egy döntést, amikor is a korábbi évek még akkor társulásban ellátott családvédelem, gyermekvédelem és idős gondozását egy szakmai területen, bár három külön szakmai csoportban láttuk el ilyen társulási formában, egyéb környező települések önkormányzataival közös formában. Tehát pár hónappal korábban mi ebből az idős gondozás... társulási forma egyébként maga a családmodellből született? Hát hiszen... Nem, nem ez egy jogi, ez egy jogi é, igen, én, ezt értem. én ezt értem, igen, igen csak, hogy, hogy a család a, a, az alapvető fogalom, hogyha fogalmazhatok ki, azért, mert ugye amit most említette, ebben bent van a gyermek is, bent van a, az aktív szülő is, meg az idős ember. Is. ugyanúgy, mint a családokban is bent van, nem? Ö, igen, de ettől függetlenül én azért úgy érzem, hogy szakmai tekintetben viszont az idős gondozás azért egy kicsit más. Ö, és ha már van egy egyesített szociális intézmény, ahol idős gondozással foglalkozunk intézményi formában, akkor én azt gondolom, hogy az idős gondozásnak szakmailag inkább ott van a helye. Hiszen sajnos ma már a családmodellek nem úgy néznek ki, hogy több generáció együtt él, hogy ott él a kisgyermek, ahol a szülő, és ott él a nagyszülő is, ami nagyon szomorú, hogy így van, de hát az élet ilyen, lehet, erre én változott én a világ. Igen, ez <gül> euh, még talán a mi generációnk emlékszik erre, de hát a mi gyerekeink már egyre kevésbé euh, fognak, Egyébként hosszú évekkel korábban ez szintén így volt Székesfehérváron, de aztán előző városvezetések biztos, hogy volt oka annak, hogy ők miért döntöttek így, hogy ezt a hármat összevonják. Na minden esetre úgy helyeztük ezt vissza, hogy mind az Egyesített Szociális Intézmény szakemberei ezzel egyetértettek, és mind azok az idős gondozók, akik korábban ebben a társulásban látták ezt el. Tehát dns ni Györgyi képviselőtársammal, aki ugye a szociális tanácsnaki feladatokat lát el, találkoztunk az ott dolgozókkal, nem csak a vezetőkkel, hanem az ott dolgozókkal, és elég alaposan átbeszéltük, előkészítettük ezt, tehát nem egy kényszerként kértük azt, hogy ez megtörténjen, hanem kíváncsiak voltunk a véleményükre, és tényleg teljesen egy, egy abszolút egyet értettünk ebben. Ezek szerint egy, egy terv, az már kivan, kialakítottak egy tervet, igaz? Azzal kapcsolatban, hogy az intézmények, akkor én nem nevezem úgy, ahogy az előbb neveztem, az idős otthonok úgy tudjanak működni, ahogy nekik működniük kell. Hát az idős otthon ugye az egy bentlakás, aztán vannak olyan, mint a, például Maros hegyen is, ahol átmeneti otthonként működünk, van olyan, hogy bemegy a, a, az idős ember, ott tölti a napját, de van lakása, jól érzi magát, és késő délután hazamegy. Van, aki ebédért jár be, és az ebédet hazaviszi. És most azzal, hogy az idős gondozás visszakerült, és ott maradt a családvédelem és a gyermekvédelem, és aztán jött egy törvényi szabályozás, aminek következtében mi úgy döntöttünk, pont 2015 év végén egy elég nagy munkát végeztünk el, hogy a családvédelmet és a gyermekvédelmet ezután már nem társulási formában, hanem saját intézményként látjuk el. Úgyhogy Székesfehérvár egy újabb intézménnyel gyarapodott. Ami szerintem, egyrészt én azt gondolom, hogy ez a törvény, ez egy nagyon jó törvény, abszolút szakmai célja van ennek a törvénynek, és bár választhattunk volna egy könnyebb utat is, de mi szerettünk volna, mivel egyetértettünk, és a szakemberek is egyetértettek ezzel a szakmai céllal, úgyhogy mi egy olyan útra léptünk rá, amit nyilván nem fogunk tudni egyik pillanatról a másikra megvalósítani, de elindítottunk egy olyan szakmai folyamatot, hogy a család és a gyermekvédelem az nem különül el, hanem egybeolvad, hiszen egybe is tartozik. É, akkor azt mondhatjuk így, hogy az 2015 gyümölcse. Igaz. Egy pár szót nem tudom, ugyanezekről a területekről, amikről eddig beszéltünk, várható-e valami 2016-ra, megvannak-e már azok a fajta koncepciók, elképzelések, tervek, amit 2016-ban a város esetleg megcsinál, lebonyolít, megszervez, újít, nem tudom. Hát folyamatosan, hát ez, ez a, a szociális intézménynek, ez a, a munkája, ezzel az intézménnyel ez egy kifejezetten én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas munka. Például pont most az év elején tervezünk olyan tímeket összehívni, amire eddig nem volt példa, és most, hogy ezt a feladatot saját intézményben látjuk el, most például lehetőségünk lesz arra, hogy leüljünk az óvodai vezetőinkkel, leüljünk a védőnőinkkel, akik bent vannak a családban, de ott vannak az óvodáinkban is, jöjjön ennek a szociális intézménynek az igazgatója és a szakmai csoportok vezetője, akik a családvédelmet és a gyermekvédelmet látják el, tudjunk leülni a gyermekorvosainkkal, tehát olyan koordinációs megbeszélésekre lesz lehetőségünk, ami aztán még jobban lehetővé teszi azt, hogyha bárhol bármi probléma van egy családban, egy kisgyermekkel, akkor abban a pillanatban ott legyen a segítség. Tehát sokkal élesebbre tudjuk csiszolni a jelzőrendszereket. Ez persze egy nagyvárosban mindig nehezebb, mint mondjuk egy kisebb településen, oh, ahol az ember mindenki minden minden mindenkit ismer, minden. ugye családias a dolog, Éppen ezért ez itt nehezebb, ezért is kell ennek egy motor, vagy egy, nem is tudom, egy, egy lelkület, ami ezt egy védernyő alá hozza, úgyhogy én határozottan nagyon, én nagyon nagyon örülök annak, hogy ez a törvény megszületett, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a város így döntött, hogy ezt saját intézményként végzi tovább ezt a feladatot. Na lépjünk egy új területen közben elszáll az idő a fejünk fölött, kultúrá. Kultúra, és én nem mindjárt a, a nagyvárosi rendezvényekkel kezdeném, nem is a, a színházzal, de nyilván, hogyha akar, akkor ezek természetesen beszéljen, hanem a tőlünk távol, távolinak tűnő, de én azt hiszem, hogy Székesfehérvár kulturális alapjai azok valahol ott születtek, Gorziumban több ezer évvel ezelőtt születtek, és elődeink, őseink tették le a köveket. Én nekem szent meggyőződésem, csak zárójelben mondom, ezek a kövek valószínűleg a, a föld alatt tovább jönnek egészen Székesfehérvárig. E, Gorzió, ott egy nagy beruházás kezdődött tavaly, illetve egy nagy felújítás kezdődött tavaly. E, arról egy pár szót, hogyha hallhatnánk. Igen, ugye ez egy pályázat volt, ami tulajdonképpen a város a múzeummal együtt örökölt, hiszen a múzeum nem olyan régóta került a, a városhoz, és hát azt gondolom, hogy... Nem volt kérdés számunkra, hogy ezt a pályázatot fölvállaljuk és folytatjuk. Bár hozzáteszem, hogy ennek a pályázatnak nagy kötelmei vannak, hiszen nagyon komoly látogató számot kell majd produkálni a Gorziumnak, és hát azt tudjuk, hogy ma már ahhoz nem elég egy beruházást és egy fejlesztést kivitelezni, hanem ahhoz már marketing kell, sok kreatív ötlet, sok minden egyéb más is. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy Székesfehérvárnak nem ezer éve van, hanem több ezer éve. Egy kicsit talán el is kell ezen gondolkodnunk, és majd az ötleteinket érdemes ebbe az irányba vinni, de nem akarok elébe szaladni az eseményeknek, mert pont jövő héten lesz majd nálam ezzel kapcsolatban egy első nagy egyeztetés, egy elég széles körű, mert azt gondolom, hogy érdemes Gorziumnak és Székesfehérvárnak a történetiségét fölfűzni egy szára. Sokkal izgalmasabbá teszi, összeadódik a kettő. Nagyon érdekes, hogy amíg Fehérvár, Fentre épült, körülötte a mocsárral, addig Gorzium egy sík terepre. Nagyon érdekes fölvetéseket és gondolatokat szülhet ez egy emberben, és hát ott van a római út, tehát hogy ott vannak-e a kövek a föld alatt, igen, én is azt gondolom, hogy valószínű, hogy ott vannak. Talán emlékszünk arra, hogy volt Gorziumnak Florália rendezvénye, talán még akkor, amikor a múzeum a megyéhez tartozott, ami aztán sajnos, megszűnt, hát nyilván most nagyon sok mindenre lesz lehetőségünk. Volt Gorziumban, régen talán még Piros Ildiko nevefém jelezte igen, azokat igen. A, az ókori drámákat, amit még, még talán hát én az koromban a is. a Ficci szervezték igen, ezeket. Igen. ezeket. Uh, talán mi is, hát nem talán, én biztosan voltunk ott, uh, én biztosan voltam ott uh, tele kis uh, koromban. Ezt is érdemes, ma természetesen nem úgy, nem abban a formában, hiszen közben fölnőttek generációk, akik ma már iPaddel és okostelefonnal szaladgálnak, máshogy kell megszólítani őket, más nyelven kell tálalni, ma már a technika az csodákra képes, tehát nagyon-nagyon sok frontot nyitottunk ezen a területen, elkezdtünk dolgozni, szeretnénk most marketinggel, kommunikációval ezt segíteni is, még nagyon sok mindenre van ott szükség, Pogámester úrral épp ma beszélgettünk róla, hogy ahhoz, hogy kiállításokat tudjunk ott rendezni, hozzá kiállítás technikai eszközeit meg kell teremteni, úgyhogy ezzel terveznünk kell az idei évi költségvetést. De hihetetlen izgalmas munka, hihetetlen izgalmas feladat, hihetetlen izgalmas lesz kitalálni, hogy hogy újítsuk meg a floráliát, úgyhogy hát ez is a 2016-nak egy nagyon. Gorzium, Gorzium 2016-ban, uh, uram bocsánat! székesfehérvár kulturális kapuja lesz? Azért én, mivel ö, Szagorzium és Tác, ö, tehát én táncot azért nem szeretném kifelejteni, pont hogy ide jöttem épp a táci polgármestert, ö, hívtam telefonon, hogy akkor ők is csatlakozzanak a jövő héten elkezdendő munkafolyamatokhoz, tehát hogy az ember azért, a, hogy is mondjam, ne használja ki az erőfölényét, tehát hogy legyen azért alázatos. De, hát, de azt gondolom, hogy, hogy mindez tátszal együtt, Fehérvár, Gorzium történetét, azt érdemes egy kicsit fölfűzni egy szára, hogy lássuk ezt folyamatában. Hát ahogy indítottam, hogy nem ezer évünk van, hanem több ezer évünk van. Székesfehérvár, akkor, akkor legyünk itt a város határain belül. 2015, az mennyire volt? Volt egy 2013-unk, ezt annak idején Szegő Krisztától is megkérdeztem egy pár nappal ezelőtt, volt egy 2013 Szent István emlékév, amit az ember úgy gondolt, hogy nem is lehet azon már túlmenni, tehát a fölé, a fölé már nincsen, de én úgy látom, hogy a város nem akar megállni. <gül> hát nem tudom, emlékszem, hogy talán 2013-ban volt, szóval amikor elkezdtük, és Kicsit átvariáltuk a néptánc egy kicsit, arrébb toltuk természetesen még akkor Botos Józsival közösen, és elkezdtük a szertartási játékot, ezt az egészet. És akkor az első sajtótájékoztatom, megkérdezte, már nem tudom melyik újság, de helyi újságírója, hogy fogja ezt bírni a város. Meg kell mondjam, hogy én magam sem tudtam. Tehát nekem is kérdés volt, hogy ennyi napon keresztül lehet-e érdeklődést nagy számban föntartani. De természetesen azért persze vannak ennek műhelytitkai is, csak ez nem minden véletlenül van úgy, ahogy, és hát rögtön ott volt a tapasztalat, hogy igen. De a, hogy, hogy mit gondolok műhelytitok alatt, hogyha azért megnézzük, nem csak az augusztusnak, hanem egyébként az összes, a teljes városi nagy rendezvény sornak, de most csak az augusztust ebből kiemelve, azért volt, vannak olyan koncertjeink mindig, amelyek mindig más stílusban zajlanak, de mindegyik stílus önmagában magas igényes, igényű, ebben különfajta műfajú zenék vannak. Tehát ugye van operet, mert oda kell figyelni arra, hogy a városban sokfajta zenei igényű közönség van. A játék megint lehet egy más típusú ö, ö, igény, de természetesen az igények között és a közönség között mindig vannak átfedések. Ugyanígy a múzika szakra, amikor elkezdtük a múzika szakrát, és gondoltunk egy nagyot, és azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt kivinni arra a színpadra, amit a játéknak építettünk. És természetesen van egy népünnepéi része, ugye maga a külj, a koronázási ünnepi játékok, a maga vásári forgatagával a piaca, a gyönyörű bábokkal, a hagyományőrző felvonulással. Tehát az, hogy ennyire föl lehet tartani ennyi napon keresztül nagy számú érdeklődést, és akkor még nem beszéltünk a hozzánk érkező vendégekről, annak természetesen azért vannak apróbb műhely titkai is. Sőt, akkor nem beszéltünk arról, hogy aztán egészen Konkrétan a fiatal korosztályt is megszólítanak, hiszen ma már kimondható, hogy a nyári rock rendezvény, ami a, amit a Fezem biztosít, és ebben a város is benne van, hát az ország egyik legnagyobb rock koncert <coughs> sorozata. Uh, igen. És tízezrével jönnek a fiatalok. Uh, Hát szerintem én már én azt gondolom, hogy nem csak a fiatalok, vagy nem tudom, hogy a mi generációnkat hova kell sorolni, én magam a fiatalok közé sorolom magam, de hát azért szerintem pont az fezen az, ami, ahol én azt gondolom, hogy nagyon vegyes talán a, a, a korosztály a látogatókat tekintve. Hát igen, ez a zenekaroktól is függ nyilván. Nyilván a, a zenekaroktól is függ. De az is nagyon érdekes, hogy az előbb mondtam úgy, hogy nem csak az augusztus, hanem szinte az összes városi nagy rendezvény, hiszen ha megnézzük, a sportmajálissal nyitunk, a sportmajális, ugye, hát egy sportvárosban nem is kell ezt mondani, hogy ez, miért jött ez az ötlet, de hát az teljesen ezt a társadalmi réteget, ezt a közeget szólítja meg. A gyermekfesztivál ugye a gyerekekről szól, és hát a gyerekekről és a művészetről. A fezen egy könnyű zene, rockzene, és ami még belefér, és nagyon érdekes, hogy milyen, szinte pillanatok alatt, hogy vissza jönni a jazz, hiszen Székesfehérvárnak... Igen, ugye ez valóban a... valamikor az ős hazája volt Székesfehérvár a jazz legalábbis befogadóként, és most tényleg bekopogtatott, és azonnal be is esett. Így van, igen. A Videoton Inter Jazz Festival, az Alba Impro Jazz Festival, annak idején, szóval annak idején azért ez a város, ez jazzben erős város volt, hosszasan sorolhatnánk neveket, és én magam sem gondoltam, hogy hála és köszönet érte azoknak, akik ezt újra életre hívták. És hát azért is örülök ennek, nem csak azért, mert én személyesen is nagy, nagyon szeretem a jazz-zenét, hanem azért is, mert a komoly zenét is, és miután a komoly zenében, hát főként egyrészt azért, mert végre az Alberege Szimfonikus zenekart, azt gondolom, hogy rendbe raktuk, mert megalapítottuk az intézményt, és nem vittük tovább azt a kaotikus helyzetet, amit örököltünk, de én azt gondolom, hogy a jazz és a klasszikus zene azért egy kicsit együtt jár, és ugyanazt a minőséget építi, úgyhogy én kifejezetten örülök annak, hogy a, hogy a jazz, és nagyon remélem, hogy ez így marad, és támogatjuk is, és tervezünk vele a jövőben is. Csúnyán fejezem ki magamat egy kérdéssel, most már hogy lassan lejárt a műsoridőnk, hogy hajtunk a Kulturális Fölvárosi címre. Hú, hát most biztos, hogy egyszerűen azt kellene mondani, hogy természetesen igen, és hát természetesen igen, mert legyen egy városnak ambíciója, de, de azt gondolom, hogy azért vannak előttünk álló feladatok. És bármit, amit szeretnénk ahhoz, hogy azt jó minőségben és kuráns módon, tehát ne egy szokásos, mert tényleg, hogy kicsit, kijöjjünk a, a tömegből, eh, ahhoz megfelelő szakemberekre is szükség van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy például az egyik előttünk álló feladat volna eh, fölkutatni mindazokat, akik Székesfehérváron születtek, ide jártak középiskolába, de aztán elmentek a kultúra különböző területein tanulni, és esetleg máshol találtak munkát. Nagyon-nagyon érdemes volna őket visszahozni a városba. Mert jó szakembergárda nélkül bármit akarhatunk mi, de kevésé sikerülhet. Én úgy érzem, hogy a városban van erre fogékonyság, ezt mutatja a szertartási játék sikere, ezt mutatja a muzikaszakra sikere, ezt mutatják a teltházas komoly zenei hangversenyek, a templomi koncertek. Úgyhogy én határozottan azt így érzem, hogy ráléptünk egy nagyon igényes útra, ami nem csak a városvezetés elképzelése, hanem találkozik a város lakóinak az elképzelésével, igényességével. A színházunk kifejezetten azt gondolom, hogy siker. Tehát sosem gondoltam, amikor a Szurdi Mikinél eladtuk a tízezer bérletet, hát nem gondoltam, és nagyon boldog vagyok, mert természetesen az, büszke vagyok a Víros Színházra jelen állapotában, mert azt gondolom, hogy a Szikora János művészeti irányításával, ez pont egy olyan színház, egy megye jogú városban, ami igényes, ami abszolút nem, bár nem szeretem ezt a kifejezést sem, hogy népszínház, de abszolút nem egy rossz értelemben vett népszínház, hanem egy olyan igényes színház, amit nagyon sokan látogatnak, és erre szerintem méltán lehetünk, lehetünk büszkék. Szóval tennivaló van azért még bőven, de hát ez egy nagyon izgalmas ambíció volna, Úgyhogy majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy ez végszónak tökéletes is. Bájő köszönöm szépen, köszönöm. hogy eljött és meg, elfogadta a meghívásunkat, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet Viszontlátáson.